dvakrát týdně? Každý den. No, tedy v pracovní dny, samozřejmě, přes víkend si vařím. Hmm, možná k jednou za týden? Aha. Já v restauraci nejím skoro nikdy. No tak výjimečně. Výjimečně, protože je to pro nás drahé.